السلام عليكم شباب الله يعطيكم العافيه كيف الحال ان شاء الله بخير؟ اتمنى تكونوا بالف خير وصحه وسلامه. طبعا شباب بالبدايه بوجه اعتذار كبير كبير جدا باني مقصر بالقناه ومقصر على الصفحه ومقصر بالرد على استفساراتكم ولكن بعض الاخوه كتبوا لي اخوه مبتدئين كتبوا لي بدهم خطوات يبلشوا فيها كيف ببلشوا بجهاز ميت. يعني جهاز ميت مش راضي يشتغل مش عارف انت لا راضي يشحن ولا راضي يشتغل كيف بدك تبلش كيف الاجراءات من وين راح تبلش طيب اذا عملت كذا ممكن يكون في خطورة او اذا عملت كذا ممكن يكون في خطورة انا اليوم ناوي بهذا الدرس اني اوضح لكل مبتدئ وهذا الفيديو راح يفيد كل المبتدئين اللي بيعانوا من وصول المعلومة وانا راح اوضحها وأوصلها بشكل مباشر هذا الدرس خاص للمبتدئين وبتمنى من الجميع يعمل شيرك ولايك ويكتب لي تعليق اذا بده اي شيء كمان مش أنا اعمل لك فيديو ثاني او اذا بتحب عندك اي شيء لا تدخل على الخاص عندي ولا على الخاص تبع الصفحه ادخل عندي على التعليقات بهذا الفيديو وانا ان شاء الله راح ارد عليك واعرف شو مشكلتك واساعدك. بالبدايه شباب هذا الجهاز ايفون 5 c تمام؟ 5 c قديم ولكن بطاريته داخليه أنا إذا الجهاز اجاني ميت كمبتدئ شو بقدر أعمل؟ يعني شو لازم أعمل؟ أنا افرض الزبون كذب علي وقال لي والله كان بشحن وكذا، صح؟ أنت كفن الصيانة يعني لا تعتمد على كلام حدا، لازم تعتمد على المعلومات اللي موجودة عندك، تمام؟ شو اللي موجود عندك أنا راح أعطيك إياه. شباب دائماً احنا أي جهاز بيجينا ميت بنروح فوراً على الباور سبلاي. طيب ما هو طريقة داخلية. كيف بدنا نفكر وكذا تمام منروح بداية منحط بالشاحن شاحن عادي منركب وبنحاول نعمل هالهزة الخفيفة تمام نعمل هالهزة هاي الخفيفة يعني انا ركبت هيك تمام بروح بعمل هيك بعمل هيك بشوف على الباور سبلاي طبعا انا لازم اكون شابك هذا السلك تبع الشاحن على الباور سبلاي بشوف بيتحرك بلامس بعمل اشي ما علامس ولا عمل اي شيء هذا الكلام ما بيخليني متأكد انه قاعدة الشحن او منظومة الشحن فيها مشكلة تمام؟ هذا الكلام ما بيأكدني لازم اروح اكبس على الباور برجع بكبس على الباور اذا اشتغل الجهاز معناته عارف انا المشكلة بمنظومة الشحن يا اما بيكون قاعدة الشحن تالفة اذا الجهاز لا بيشتغل ولا بيشحن ولا بيعمل ولا إشي ميت الجهاز على الكامل شو الاجراءات كيف رح تبلش انت اول شغله <تصفيق> لازم ما تبلش بالأخطاء من عرف حده وقف عنده يعني انا ببلش بدايه انا شفت فيديو لابو دريد حكى هيك, هيك هيك هيك بروح بعمل الاجراءات اللي حكى ما زبطت معي كمبتدئ بروح بجمع الجهاز وبقول له والله ما زبط معي وصلت يا شباب احنا ما بدنا نكون مصدر تخريب ما بدنا نكون احنا منعلم احنا بنعطيكم معلومة علشان تتعلم علشان تفيد غيرك كمان انت مثل ما انا عم بفيدك انت فيد غيرك ما بتعرف تصلح هذا العطل عادي اشبكه واعطيه لصاحبه وقول له ما عرفت اصلحه عادي مش مشكلة المشكلة انك تخرب وتقول له انا حاولت اصلح وخربت هي المشكلة هون المشكلة ما في مشكلة اذا قلت انا ما بعرف ما في مشكلة او انا خبرتي ما ابين معي العطر، مش مشكلة. وخلي يروح لعند غيرك عاد أنت اللي ب... هيك أصلاً ربك ببارك لك وبيجيك واحد اثنين ثلاث وبتشتغل أكثر، تمام؟ خليني أعيد الكلام اللي حكيته لأنه أنا مشكلتي إنه بفوت بمواضيع أخرى وبنسى حالي. بداية يا شباب أنا بروح على الجهاز الباور سبلاي بشبكه على الشاحن إذا شحن شحن ما شحن أو بحرك بحاول أحرك القاعدة الشحن إذا شحن بحاول أنظفها بحاول أعمل شيء إذا شحن شحن ما رضي شحن معناته بكبس على كبسة الباور اشتغل الجهاز ما اشتغل طيب شو العمل البطارية داخلية والجهاز بدي أفكه أنا مبتدئ ما بعرف أفكه طيب يا سيدي هذا عمنا جوجل موجود بتروح بتكتب الجهاز اللي موجود عندك شو نوعه تكتب طريقة فكه احضر الفيديو مرة مرتين ثلاث عشرة لحتى تعرف وين الجدلات وين الفلاتات مشان ما تضرب الشاشه او تضرب شيء. بس انتهيت من هيك فكينا الشاشه. تمام؟ بس عرفنا طريقة الفك مفكت الشاشة معنا والبطارية بينت وبين معي بين معي البطارية وبينت معي سوقة الباور وبين معي كل شيء، تمام؟ أنا كيف بدي أبلش؟ عندك آفوميتر، صح ولا لا؟ هذا الآفوميتر موجود. طيب شو لازم تعمل بتروح بداية على افو على وضع البزر. تمام؟ بتضرب الاثنين هيك على بعض وبتتاكد انه البزر شغال عندك انه مش انه مش واصل تمام؟ وبتروح بتقيس لي ممانعة على ريشة البطارية او بتروح على وضع اول شيء خليني واحدة واحدة اول شيء بتروح بتقيس ممانعة ريشة البطارية لازم يعطيك من 300 الى 700 اول ممانعة اعطانا من 300 اكثر من 700 تمام؟ بنروح على الممانعه الثانيه، عكسنا الاقطاب عفوا هي 300 واعطانا هناك لازم يعطينا ما لا نهايه تمام؟ لازم يعطيك من 300 ل 700 ولما تعكس الاقطاب يعطيك ما لا نهايه. انا ولنفرض انه اعطاني ما لا نهايه واشتغل معي الجهاز تمام، هذا الجهاز فيه مشكله انا بدي اعالجها ولكن مش اليوم. انا اليوم بدي اسجل لكم هذا الفيديو لانه في ناس انا بتمنى لا حدا يترجاني يا اخي باسم انا ما بدي حدا يترجاني ولا يتوسل الي مشان انزل له فيديو اللي بدكم اياه اطلبوه بهذا الفيديو بهذا الفيديو اطلبوه هلا انزلوا على التعليقات اكتب لي انا بدي كذا كذا ولو سمحت عندي مشكله بكذا كذا لو سمحت عندي كذا كذا بعيوني الثنتين ما بقصر مع حدا بس صدقا مش قادر افوت على الماسنجر صدقا اذا بفوت بعلق يا شباب والله ما عاد اقدر اطلع سامحوني لا حدا يدخل على الخاص بالكل فيديو بنزله فوت مباشر حط مشكلتك وانا لحالي برد عليك شايفين انا برد عليك يعني بعد ما قصنا ممانعة شباب بيّن معنا انه الجهاز شغال تمام بروح مباشرة على الباور سبلاي بجمع الباور سبلاي وبحط الفولت اللي اللي بيشتغل على البطارية يعني وليكن الفولت مثلا ثلاث فاصلة تسعة حطينا الفولت وبروح بشبك الارضي على اي ارضي بالجهاز وبشغل الجهاز عليه تمام؟ خلينا نجرب واحنا مع بعض خلينا نجرب بلكي يشتغل الجهاز يجي الحالة وتشتغل لان انا ما جربته على منظمة البطار ما في عندي مشكلة انا حاولت اقوم البطارية وبحاول اشغل الجهاز هذا الجهاز هيك اشتغل معناته ما في داعي انا بس قومت البطارية واشتغل الجهاز ممتاز تمام؟ الجهاز هذا في عندي مشكلة بآي سي الشحن. وأنا راح أصلح آي سي الشحن ولكن مو الآن بوقت ثاني. بس أنا بدي أوضح لك شو الإجراءات الأولية اللي راح تبلش فيها. <تصفيق> إذا شغلت بالجهاز بعد ما قومت البطارية والجهاز ما رضي يشتغل معك هذا لا يعني انه الجهاز موقف على الكامل. تمام؟ بما انه اشتغل الجهاز خليني اشوف العربية انا بهمني اعرف انه عليه اي كلاود ولا لا ايوه مطلوب هذا الايفون مرتبط بحساب عبدالايدين شايفين الجهاز عليه اي كلاود ما رح نقدر نصلحه ولا رح نقدر نكمل فيه تمام انا الان بدي اكمل شرحي بالنسبه لهذا الجهاز شايفين انا بعد ما حطيت في الشاحن ما رضى يشتغل معي ولا رضى ياخذ كهرباء هذا دليل انه في عندي مشكله يا اما بالبطاريه بدها تقويم يا اما مشكله بمنظومه الشحن يا اما بقاعده الشحن يا اما باي الشحن تمام انا كيف بقدر احدد هذول هذول بعد ما تخلص الخطوات اللي ترجع انت بتحددها تمام تحددها بالطريقه اللي انت فهمتها مني وان شاء الله طريقتي راح تكون واضحه للكل وبدون اي بدون اي مشاكل ان شاء الله للجميع المهم شباب انا بعد ما خلصت هي الخطوات ورحت قست ممانعه على الجهاز وعرفت انه الجهاز شغال بروح مباشره بحط على وضع الدي سي 20 على الافوميتر بقلب على وضع الدي سي 20 مثل ما انتم شايفين هذا هو الدي سي 20 شايفينه؟ على الكاميرا اللي تحت دي سي 20 انا حطيت عليه الدي سي بيختلف عن الاي سي يا شباب انا صرت حاكي اكثر من عشرين مرة بالنسبة للموضوع شباب الدي سي يعني الكهرباء المستمرة والاي سي هو كهربة البيت المتناوبة يعني لما بنعكس الفيش بيشتغل ولما ما بنعكسه بيشتغل ليش؟ لأنه الكهرباء متناوبة هاي اما الدي سي لازم سالب ولازم موجب بس ما عاد احكي غير هيك صرنا حاكينها الف مره يا شباب طيب خلينا نرجع لموضوعنا الجهاز ما رضي لا يشحن وقامت البطاريه والبطاريه فحصناها صار فيها فولت على الدي سي 20 حطيت على الدي سي 20 وقست ريشه البطاريه بدي اشوف كم فيها فولت خلينا نقيسها سوا شو عليه بصير ولا ما بصير؟ خلينا نقيس البطاريه سوا مع بعض ونشوف كم فيها فولت أنا على وضع DC20 بروح السالب على السالب والموجب على الموجب طلعوا كم فيها 3.7 وهي 3.7 معناها البطارية سليمة وما فيها مشكلة تمام بطارية سليمة وما فيها مشكلة صرفي شغلي وين بمنظومة البور أنا لما بدي أركب شوفوا لاحظوا علي رح أركب البطارية أنا رح أركب البطارية وأروح اقيس وين سوكة الباور انتم عارفين هون سوكة لحال هون الو سوكة الموضوع الكبسة الباور مش موجودة فلاتة صايرة فلاتة وفي الها سوكة على البورد فلازم اروح اقيس وين على السوكة نفس خليني امشي اشوف كم في فولت على سوكة الباور معليش خليني اتأكد لانه الارجل نسيهن هذا الجهاز 5C 0, 7, 9, 9, 5, 9, 7, 9, 5, ثواني والله. الباور خلينا نقيس طالما انا ركبت شباب ركبت بطاريه فلازم الاقي اذا كبسه الباور سليمه او مسار الباور سليم لازم الاقي فولت على آه فلاتة البور أو السوكة اللي بتغذي فلاتة الباور فلاتة البور ريشة فلاتة البور موجود عليها الفولت المطلوب تبع البور تبع البطارية فولت البطارية موجود فمعناها بيكون الخلل وين بين منظومة التشغيل اللي هي الفلاتة يا بهاي حالة أنا بلغي الفلاتة كلها وبروح بعمل شورت مع الرجل اللي أنا شفتها. انه هي اللي اعطتني فولت مثلاً هاي الرجل اعطتني فولت تمام؟ بروح بضربها مع الشصي مع الارضي بضربها مع الارضي فالجهاز لازم يشتغل مباشر تمام؟ والجهاز يمكن يشتغل انا ضربته يمكن يشتغل الجهاز لانه بس مش رايبين معنا تمام؟ خلينا نروح نفك البطارية ونركبها طيب تمام يا شباب انا هيك عرفت منظومة الباور من وين لوين لو انا بدي ابلش فيها وبتمنى انه هذا الدرس تعملوا له شير للناس اللي ما بتعرف ترى في كثير ناس يعني انا لو تشوفوا الخاص عندي في كثير فئة متوسطة وفئة ما بيعرفوا شيء مبتدئين يعني حرام خلي الناس تتعلم خلي الناس تستفيد نحنا تعلمنا من بعض هيك يعني على السبحانية بس خلي الناس تتعلم عن علم يعرفوا شو كيف بدهم يبلشوا كيف كذا ويكون لك اجر انت بنشر هذا الفيديو للناس الثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته